Пенсіонер Валентин Козел, якого травмував водій 85-го маршруту, сьогодні зранку був на обстеженні в одному з приватних медичних центрів Запоріжжя. Для судово-медичної експертизи зробив магнітно-резонансну томографію. Журналістам Суспільного розповів: їхав на дачу святкувати день народження. У п'ятницю 10 вересня йому виповнилося 82 роки. Сусідка, якраз їхала випити день на дачу.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 і зараз кажу, як вам не соромно поводитися так і з літньою людиною. А він взяв двері і з силою зачинив, притиснувши мене до одвірка. Це відео зняли і виклали в соцмережі пасажири маршрутки, які допомагали пенсіонеру. Викликали швидку та поліцію. Ну, – Ну що? – Ну що? – Ти що? – Нудило злегка, поморочилося в голові. І зараз голова ніби з якимсь якимось кільцем.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 тому які там будуть наслідки, ми ще не знаємо. Керівник компанії «Правик Стар» Гліб Назаров сьогодні під час наради з пасажироперевізниками в облдержадміністрації визнав провину водія та послався на проблеми в його особистому житті. Ізначально це було мотивовано це пояснюється перш за все емоціями водія. Щодо вантажу пенсіонера, я подивився у соцмережах на його габарит і побачив, що він не такий завеликий, щоб відмовляти дідусеві у проїзді в салоні автобусу. Він навіть не був зобов'язаний платити за свій проїзд, але не слід угоджувати один випадок із працею всієї компанії. У нас велике будівництво, так, в країні йде, ми будуємо там мости, дороги, там садочки, все інше, а по надання доню послуг таке враження, що в середньовіччі знаходимося. Шата хочу ще раз звернутися до Валентина Івановича. Я особисто та підприємства готові надати будь-яку необхідну допомогу, виходячи винятково із морально-етичних міркувань. Протягом першого півріччя надійшло 57 звернень щодо порушень умов пасажирського перевезення, 23 з них – відпільговиків, повідомив начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олег Марголін. За його словами, аби запобігти подібних випадків, зараз у приватному та муніципальному транспорті встановлюють камери відеоспостереження. Зроблено багато щодо встановлення відеофіксації. Протягом трьох місяців встановлені камери майже в усіх маршрутках. Це дозволить нам швидко реагувати на звернення, які надходять до транспортного управління. І контролювати як дотримання графіку перевізниками, так і поведінку водіїв у салоні. Встановлено, що водій 1976 року народження, намагаючись виштовхнути 82-річного пенсіонера з салону мікроавтобуси, наніс йому тілесні ушкодження. Місцеві мешканці, які стали свідками та очевидцями даної події, відразу викликали правоохоронців. За даним фактом, дізнавачем відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. За результатами призначеної судово-медичної експертизи, діям водія маршрутного таксі буде надано остаточну правову кваліфікацію. Розслідування кримінального провадження знаходиться на контролі у керівництві ГНП в Запорізькій області. 10 вересня на маршруті номер 85 міське управління транспортного забезпечення перевірило водіїв на дотримання умов надання послуг. Відзавтра спільно з патрульною поліцією перевірятимуть і інші міські маршрути, повідомив Олег Марголін. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.